Mit navn er Umid. Jeg er Ph.D.-studerende på Institut for Klinisk Medicin og Afdeling for Hjertesygdomme på Aarhus Universitets Hospital. Jeg er lige nu i Københavns Lufthavn og på vej til Padova, en by i Italien, hvor finalen i den internationale 3MT præsentationskonference finder sted. Hvor jeg er blandt de tre finalister og skal duellere mod en Ph.D.-studerende fra Holland og en fra Spanien i, hvem der har Europas bedste tre minutters præsentation. Det glæder jeg mig helt vildt meget til. I kan følge med online, hvor det bliver streamet live på fredag kl. 10.45, og se om jeg kan nå åbne sejr med hjem til Aarhus.